Наталія Остапчук, викладачка Ямоленецької школи мистецтва, розповідає, свої писанки на шкаралупі страусиних яєць починає робити одразу після Нового року. Зараз навіть новорічні писанки можуть бути. Писанки взагалі починають писати після Нового року. Ці писанки не малюють, їх пишуть, тому що ми їх пишемо, ми їх закладаємо інформацію.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 Поміж різьбленням був кольоровий розпис. В середині їх можу позолотити, зверху можу якісь деталі. Наталія розповідає, має чимале домашнє господарство. У мене 20 кіз, у мене ці корейські поросята. Ще є корова, є теля, є пси, коти, кури, качки. Тож займатися творчою роботою, каже, може лише вночі. Тільки вночі вже все тихо, спокійно. І діти сплять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 тоді вже можу відчути, що то вже пора відпочити. Наталія викладає образотворче мистецтво і веде гурток писанкарства. Каже, дітям це дуже подобається, та різьблення на шкаралупі не для дитячих рук. Це надто тонка робота, яка вимагає точності. Називаю їх мереживники писанки. Мереживні вони дуже такі хрупкі, такі <гум> делікатні, але о, Кажуть, майстер, чим більше дірачок зробить, тим він майстерніший. Лопало багато, було вже таке, що готова робота, людина взяла дивитися і ой, мені це подобається, тому що потрібно відчувати майбутній візерунок, відчувати цю шкаролопу, щоб вона не лопла, хоча в старосини їй воно міцне, але все рівно жодної людини не було такої, що їй не подобається.